Hola, sóc la Ramoneta Polidireta, i avui som aquí, amb el General Pim, mireu. Oi que és maco, eh? Reus, és que saber una cosa, aquí a Reus. Es recicla molt bé, clar, jo de Reus, tota la família som de Reus. Tots reciclem de meravella, i en aquesta plana de frisbrus que estem fent, aprendrem a reciclar. Seguiu-nos totes les setmanes, eh?